Перед початком у 2014 році тоді антитерористичної операції на сході країни Едуард Шляков працював начальником Служби безпеки на заводі у Чемерівцях. Тоді чоловіку було 52 роки. Дивився, як Крим нас забрали, дивився, що почалося на Донбасі. Коли побачив все це, в мене потім ще другого хлопчину з охорони забрали, мобілізували, молоді хлопці. Хлопчині 23 роки, я якось подивився, подумав, ну що хлопці ці будуть іти? Вони ну, практично і не вміють нічого. Я ходив у військомат, писав заяву, але тоді брали до 50 років тільки, а мені було вже 52, я не знадобився. Попри те, що Едуарду Шлякову відмовили у військоматі, чоловік все ж потрапив на Донбас. Додає, сім'я та друзі із розумінням поставилися до його вибору. Вийшов на батальйон Донбас. Тоді він дислокувався в Новопетрівцях, там підготовка була місяць. Ну, от таким чином сказав свої дані, освіту, все. Мені сказали, нам такі люди потрібні, приїжджайте. Приїхав, прийшов перепідготовку перепідготовку протягом місяця і потім в зону АТО. Найважчі для військових дні тривали з 10 до 29 серпня 2014 року. Це час, коли українські бійці намагалися зайти в Іловайськ, пригадує Едуард Шляков. Тоді чоловік займав посаду снайпера-батальйону «Донбас». Перша у нас таки була спроба заходу в Іловайськ, вона провалилася, ми втратили чотирьох, загинуло в нас четверо людей, біля десятка було поранено. Потім 14 серпня, Другий такий спроба, але нас відкликали назад. І вже третя спроба – 16-го ми виїхали, 17-го переночували в Курахово. І 18-го ми різними шляхами, з кількох сторін зайшли в Іловайськ. Кожного дня, додає, колишні військові втрачали побратимів. Йшли двома колонами, виходилося, так вийшло. Ось та колона, що я був. Десь нас було 160, 150, скажімо, 130 чоловік десь загинуло. Це не була прогулянка. Потім, коли вже зайшли москалі, підсилені тими так званими сепаратистами. Ну, там вже практично щодня нас обстрілювали з градів, мінометів. Як ми виходили з Іловайську 29 серпня, потрапили в засідку. Там була чітка засідка, спланована засідка російськими військами. Ніхто там не збирався нам робити той зелений коридор, тому що самі московити, Офіцери їхні солдати визнавали, що вони три дні нас вже чекають. Вони підготували позиції свої, щоб нас просто розстріляти. Едуард Шляков один із сотні українських військових, які потрапили у полон після Іловайського котла. Тоді пригадує чоловік, склали зброю та думали, що їх виводять на підконтрольну Україні території. Помістили нас в підвали збу, ну умов ніяких. Годували практично три дні на зовсім не годували. То що над нами знущалися, били, це зрозуміло. За словами координаторки обласного центру допомоги учасникам АТО Наталії Дзекар, за час проведення АТО-ООС з 2014 року загинуло та померло 368 військовослужбовців з Хмельниччини. П'ять з них загинули під Іловайськом у 2014 році. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.